Ένας αθλητής με τη βοήθεια του κινητού του τηλεφώνου μπορεί να βρει πόση απόσταση έχει τρέξει. Μια ημέρα, στην αρχή της προπόνησης του, έτρεξε 0,42 χιλιόμετρα και σταμάτησε. Στη συνέχεια, έτρεξε άλλα 3,6 χιλιόμετρα. Πριν τελειώσει την προπόνηση, έτρεξε ακόμα 792 μέτρα. Για να βρει τη συνολική απόσταση που έτρεξε, θα πρέπει να προσθέσει τις τρει αποστάσεις αυτές, δηλαδή να προσθέσει χιλιόμετρα με μέτρα. Θα του ήταν πιο εύκολο αν και οι τρεις αποστάσεις ήταν μόνο σε μέτρα ή μόνο σε χιλιόμετρα. Όμως ξέρει ότι ένα χιλιόμετρο είναι χιλιά μέτρα. Πώς θα κάνει την πρόσθεση? Ένα παρόμοιο πρόβλημα θα βρει στο φωτόδοντρο, λέγεται ψάρια με τον τόνο. Εδώ δεν έχεις έναν αθλητή που τρέχει αποστάσεις σε χιλιόμετρα και μέτρα. Έχεις ψάρια που είναι ζυγισμένα σε τόνους και κιλά. Ένα αλληλευτικό, δηλαδή ένα ψαράδικο, έπιασε τρία διαφορετικά είδη ψαριών. 3,6 τόνους ξυφίε. 0,42 τόνους μπακαλιάρους και 792 κιλά ροφούς. Το πρόβλημα σου ζητά να βρεις πόσα κιλά είναι τα ψάρια που έπιασε το ψαράδικο συνολικά. Μοιάζει με το προηγούμενο, γιατί χρειάζεται να προσθέσεις τόνους με κιλά. Ένα τόνος είναι 1000 κιλά, όπως ένα χιλιόμετρο είναι 1000 μέτρα. Με τη βοήθεια του ψηφιακού άβακα μπορείς να κάνεις αυτή την πρόσθεση και να την καταλάβεις καλύτερα από το να την έκανες στο υπολογιστή ή στο χαρτί. Όπως βλέπεις, ο άβακας έχει ράβδους και πουλιά. Στην αρχή μπορείς να προσθέσεις τόνους με τόνους. Γράψε τους 3,6 τόνους βάζοντας 3 πουλιά στι μονάδες και 6 πουλιά στα δέκατα. Τώρα πρόσθεσε τους 0,42 τόνους προσθέτοντας πουλιά στις αντίστοιχε ράβδος. Βάλε πρώτα άλλα δύο πουλιά στα εκατοστά. Τώρα, βάλε άλλα τέσσερα πουλιά στα δέκατα. Ουψ, δεν τα παίρνει η ράβδο Η ράβδος παίρνει μέχρι εννέα και εσύ θέλεις να βάλεις δέκα πουλιά. Δεν πειράζει, μπορείς να βάλεις ένα πουλί στις μονάδες αντί για δέκα πουλιά στα δέκατα. Έτσι είναι το ίδιο. Όμω, βγάλε όλα τα πούλια από τα δέκατα. Ποιον αριθμό έχεις γράψει στον άβακα? 4,02 δηλαδή 4,02 τόνοι. Αυτό είναι το αποτέλεσμα της πρόσθεσης των 3,6 τόνων και των 0,42 τόνων. Τώρα, στο 4,02 που έχεις βρει, δηλαδή στους 4,02 τόνους, Θέλεις να προσθέσεις τα 792 κιλά. Ένα τόνος είναι 1000 κιλά. Δηλαδή 4 τόνοι είναι 4000 κιλά. Για να γράψεις τον άβακα τους 4,02 τόνους σε κιλά, θα πρέπει τα 4 πουλια να είναι στη ράβδο των χιλιάδων και όχι στις μονάδες που είναι τώρα. Μπορείς να τα μεταφέρεις. Βγάλε τα πουλιά από τη ράβδο των μονάδων και μετέφερέ τα. Βάλτε στη ράβδα των χιλιάδων, δηλαδή 3 ράβδους πιο αριστερά. Κάνε το ίδιο και με τα υπόλοιπα πουλια. Θα τα βάλει και αυτά τρεις ράβδους πιο αριστερά. Διάβασε τον αριθμό. Είναι 4.020 κιλά. Τώρα, σε αυτά μπορεί να προσθέσει τα 792 κιλά. Πρόσθεσε 7, 9 και 2 πουλιά στις σωστέ ράβδους, 2 στις μονάδες, 7 στις εκατοντάδες, και 9 στις δεκάδες. Δε χωράνε, γιατί συνολικά θα είναι 11 πουλιά. Κάντο όπω πριν, με τα 10 πουλιά. Βάλε άλλο ένα πουλι στι εκατοντάδε και άφησε μόνο ένα πουλι στι δεκάδε. Πόσα κιλά είναι όλα τα ψάρια μαζί τώρα? 4.812. Μπορεί να το διαβάσεις στον άβακα. Με τον άβακα μπορεί εσύ, οι φίλε σου και οι φίλοι σου, να φτιάξετε δικού σα και προβλήματα σαν και αυτό. Μπορείτε να τα ανταλλάξετε μεταξύ σας και να λύσετε ο ένας τα προβλήματα που έφτιαξε ο άλλος. Αν είσαι δάσκαλος ή δασκάλα, βρες στο φωτόθεντρο τα μαθησιακά αντικείμενα που είναι σχεδιασμένα με τον Άβακα. Δησυμποίησαι τα όπως είναι ή τα αν θέλεις. Επίσης με τον Άβακα, μπορεί να φτιάξεις δικά σου προβλήματα για τους μαθητές και τις μαθήτριές σου για την τάξη, είτε να τα αναρτήσεις διαδικτυακά ώστε να πειραματιστούν με αυτά. Φτιάχνοντας προβλήματα και δραστηριότητες μπορείς να ρυθμίσεις από πριν πόσες ράβδοι θα εμφανίζονται ή ποια θα είναι η θέση της υποδιαστολής. Αλλά μπορείς και να σχεδιάσεις προβλήματα που τα παιδιά θα χρειαστεί να πειραματιστούν με αυτό αλλάζοντα το πλήθος των ράβδων ή και τη θέση της υποδιαστολής ώστε να τα λύσουν. Ο ΑΒΑΚΑ στο Φωτόδεντρο έχει στόχο να ενισχύσει τη δημιουργική σκέψη, την πρωτοβουλία και τη διερεύνηση στον τρόπο γραφής των αριθμών και των πράξεων μεταξύ τους. Πειραματίσου και ανακάλυψέ τον. Βρες τον Ψάρια με τον Τόνο, όπως και άλλα μαθησιακά αντικείμενα με τον ΑΒΑΚΑ, στο Φωτόδεντρο μαθησιακά αντικείμενα, στη Συλλογή των Μαθηματικών και στην Ενότητα της